Полинове літо Гіркий стоголосе Цьогоріч у смуті Завітало босе В сивому тумані Слізоньки згубило Коли над рікою Вороння летіло Круг кружляв злиденний каркає над лугом Мій народ Стражденний Звав його ще другом А він захмелілий без душі людської став, як ошалілий в дачі бісовської. Голови на війні лягли на плаху, Літо в жабурині зойкнуло від страху. Кулями побити, від сирен змарніло, Димом оповите, вистоять зуміло. На межі осінні літо зупинилось. Небокраї синім щиро помолилось За народ сміливий, за військо хоробре, Згине нечестивий, буде все в нас добре.